Video hari ini kita discuss proses rundingan sewa untuk perunding hartanah. Video ini akan di co-host oleh Tuan Fazli, dia seolah-olah seorang daripada kita punya team leader. Selamat datang ke Coach Hartanah, sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka untuk tahu tips-tips untuk kembangkan kerjaya hartanah serta pelaburan hartanah maka jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan butang notifikasi, komen, share serta thumbs up Saya nak fokus pada malam ni, ialah workflow, cara bagaimana saya close sewa dan bagaimana workflow sebagai seorang perunding hartanah uh, mungkin di lain sesi saya akan saya akan sharekan uh, bagaimana nak isi borang lah eh ok, mengapa perunding hartanah baru kalau kita baru terlibat dalam uh, industri ni kita bermula dengan sewa right? kerana bagi saya sewa ni, permintaan dia agak tinggi di beberapa uh, lokasi yang strategik kalau tempat tu dia ada LRT uh, berhampiran dengan pusat bandar semua kelengkapan cukup dan permintaan memang tinggi yeah? Saya, saya bagi contoh, lebih kurang macam dekat Titi Wangsa uh, Damansara uh, Di Wangsa Maju Dan di tempat saya sendiri di UK Perdana, Ampam uh, Okey Dan kemudian, sebab pulangan komisen Yang akan ang anda dapat daripada hasil daripada sewa ni adalah dalam jangka masa berbendek uh, Pulangan komision uh, dia lebih cepat uh, Lebih kurang dalam 2 uh, minggu Selepas uh, tenancy agreement uh, ditandatangani oleh dua-dua pihak Dan uh, anda akan dapat Komision dalam masa seminggu pun kadang-kadang boleh dapat Kalau cepat Kita buat kerja dan potensi leads yang mencari rumah sewa ni, dia lebih cepat ha, Kita akan dapat respon Kalau kawasan itu adalah kawasan yang hot Misalnya baru-baru ni, saya close di Pandan Jaya uh, Sampai tak larat nak layan lah uh, Dia punya respon tu uh, dalam masa 2 hari selepas saya uh, upkan iklan di mudah Uh, saya tima whatsapp dari pagi sampai ke petang tu lebih kurang dalam 10, uh, 10 whatsapp Tapi semuanya saya akan tapislah Dan saya akan qualify uh, Yang betul-betul berminat nak sewa lah Kadang-kadang dia orang ni, kadang-kadang penyewa ni dia cuma nak tengok rumah saja Dan nak minta gambar saja. Jadi, saya lebih berhati-hati kat situ Kadang saya uh, Dan satu lagi, kalau yang uh, pem, Kalau permintaan daripada owner tu Dia nak Bumi Putra Dan uh, ataupun uh, warga negara Malaysia Jadi, yang daripada Nepal, daripada uh, Bangladesh, daripada India, saya tak layan lah Macam, macam tu lah saya, saya, saya buat uh, screen dan uh, rumah sewa ni referral dia lebih banyak dia uh, bila dia referralnya daripada kawan-kawan uh, yang kita kenal dia akan minta bantuan kita mencarikan penyewa untuk rumah dia uh, contohnya jiran kita kawan-kawan dan kadang-kadang daripada uh, kawan Lens ni dia tak ada listing tapi dia ada penyewa yang nak mencari rumah sewa dia kita boleh share kan uh, listing kita dengan dia dan ko a sekali lah okey dan kebanyakan dan kebanyakanlah kes sewa ni dia lebih straight forward kalau daripada kita nak jual kan sebab dia tak dia tak terikat dengan uh, caveat, tak terikat dengan uh, tukar nama dan sebagainya. Uh, kalau owner rumah nak sewa, memang nama dia lah owner tu dan penyewa memang nak menyewa. Uh, jadi kerja tu lebih mudah uh, dan uh, tapi agak leceh dan lebih orang kata tu lebih sikit kerja dia daripada kita nak menjual rumah Dan harga kadang-kadang, harga runding sewa ni Kita boleh uh, Harga sewa rumah ni, kita boleh runding Dengan tuan rumah Dan memang jadi kebiasaan Kalau harga sewa tu agak tinggi Memang akan jadi Untuk tawar menawar Orang kata nak minta, kuranglah nak minta bayar dua kali lah, itu adalah benda yang biasa sangatlah dan uh, uh, kita kena beritahu dengan owner berapa dia punya last price, uh, last sewa harga minimum yang dia nak dan uh, kita daripada situ kita tahu kat mana kita boleh uh, letakkan harga pada iklan Sebagai contohnya, kalau dia seribu setengah, kan, dia nak sewa rumah dia seribu setengah Tapi kita tanya dia, seribu setengah, kalau tuan, kalau market dekat sini tuan Seribu setengah ni, kalau ada fully furnished Kita boleh terima dengan harga yang macam tu Tapi kalau ada tawar menawar dalam sewa ni Berapa tuan boleh bagi korang? Uh, dia akan bagi tahu juga kita nak satu harga yang tetap supaya senang kita nak letakkan iklan dekat uh, uh, dekat mudah dan sebagainya. Kita letak iklan 1000 dan kita akan tahu kat situ nego. Kita boleh nego harga tu. Dan kita boleh te, uh, dia, dia, dia dia dia akan boleh terima dengan harga yang biasa kata 1002 daripada 1500 tu kita boleh nego. Uh, dengan penyewa tu, dia kata ini hargalah RM1,002 Yang Tuan Rumah beritahu dengan saya Alright uh, Ok, sewa rumah ni, dia juga adalah satu platform yang baik Untuk kita sebagai penunding hartanah Untuk kita Buat sebagai permulaan uh, Sebab Uh, dia tak terlibat, dia tidak melibatkan banker, lawyer dan sebagainya Cuma antara kita, perundingan tanah Owner sebagai tuan rumah Dan penyewa untuk untuk menyewa rumah Dan uh, Of course termasuk dengan admin office dan sebagainya Alright Jadi, sesiapa yang saya rasa yang baru nak mula sebagai perundingan tanah macam Coach Rashid cakap uh, Lebih elok kalau kita mula dengan sewa lah Ok Mengapa Klien ataupun penyewa ni nak menyewa rumah? Kan? Antara sebab, mengapa klien nak menyewa rumah? Kerana Nombor satunya, kerana bayaran sewa lebih murah daripada bayaran kepada pihak bank bulan-bulan Kita mungkin perasan yang bayaran bulanan rumah teres Kondo, apartmen lebih mahal bayaran bulanan kepada bank berbanding menyewa Dan kebanyakan rumah di kawasan bandar Rumah yang telah siap berpuluh tahun dulu ketika harganya masih murah Jadi untuk rumah yang berharga RM500,000 semasa harga uh, owner tu beli dengan harga rendah dia akan buat bayaran kepada pihak bank sebanyak lebih kurang dalam RM2,500 sebulan tetapi kalau dia dengan menyewa, owner tu misal kata dia sewakan rm setengah, uh, owner hanya perlu bayar antara RM1,000 sebulan saja. Uh, jadi dah separuh daripada bayaran rumah tu, dia dah dia dah rapat safe lah Uh, ini menunjukkan bahawa menyewa tu lebih murah kalau nak membanding beli rumah kan Tapi kita perlu ingat Bahawa kalau jika tenant tu menyewa Tenant tu terpaksa membayar rumah orang lain Yang owner bayar kepada pihak bank walaupun sikit Owner sebenarnya dia bayar untuk rumah dia sendiri right? Yang keduanya Tenant tu sendiri dah ada banyak Sudah ada rumah sewa dan dia nak jadi dia dia dijadikan rumah sewa dia tu sebagai pelaburan. Antara sebab kenapa ramai yang tak ada rumah lagi kerana mereka nak beli rumah untuk tujuan pelaburan. Dulu uh, tapi ketika masih dalam proses membeli rumah untuk pelaburan, dia mungkin terpaksa sewa dahulu. Jika sudah punya banyak rumah sewa, jadi tak tak perlu risau lagi lah tentang rumah yang untuk dia duduk sendiri. Tapi apabila sampai waktu dia sendiri boleh pilih untuk duduk dua rumah yang dia disewakan tu. Selain tu, jika owner mempunyai lebihan tunai daripada pendapatan rumah sewa, dia boleh gunakan wang wang yang daripada rumah sewa tu untuk bayar sewa rumah yang beliau yang yang dia tinggal sekarang. Ini maknanya owner tu sendiri tak perlu keluarkan duit dari gaji untuk bayar sewa tapi hanya menggunakan lebihan daripada rumah yang yang untuk disewa saja. Alright. Yang ketiganya tenant tu sendiri suka berpindah tempat kerja. Ya ni penyewa ni mungkin dia masih belum pasti dia Pekerjaan dalam tempoh yang tertentu, kebanyakan orang muda dia lebih suka untuk lompat kerja setiap 2 atau 3 tahun Apabila ini berlaku, dia mungkin terpaksa berpindah tempat kerja yang lebih jauh dari tempat tinggal Oleh itu, jika klien memang seorang yang suka pindah tempat kerja terutama ke tempat yang lebih jauh, mungkin Dia fikir dia elok menyewa saja. Selain tu, orang muda yang masih lagi memikirkan tempat yang sesuai untuk mereka tinggal pada waktu Besara nanti Setengahnya lebih suka tinggal di kampung Dan setengah lagi lebih selesa tinggal di bandar Apabila masih lagi dalam keadaan macam ni, mungkin lebih baik dia fikir untuk Menyewa tu berbanding dia nak beli rumah sendiri So yang keempatnya Klien tu sudah punya Rancangan kewangan dia sendiri jadi untuk memiliki rumah suami bukan sekadar untuk menetap. Dia nak tinggal kat situ. Tapi dia nak jadikan satu aset yang semakin tinggi nilai. Jadi nilai aset tersebut akan bantu ketika bersara nanti. Walau bagaimanapun, kalau klien tu sudah mempunyai perancangan kewangan sendiri, dia mungkin boleh menyewa sendiri dia uh, daripada dia duduk kat situ, beliau tak perlu memiliki rumah ni jika sudah aktif dengan pelbagai jenis pelaburan atau perniagaan yang boleh dijadikan sebagai pelan persaraan dia. Dalam keadaan ini, dia beliau tidak punya, punya masalah untuk memiliki rumah pada bila-bila masa saja walaupun harga rumah meningkat dengan kadar yang tinggi. Sekarang saya nak sharekan bagaimana uh, cara kerja carta kerja dan, ataupun uh, workflow rumah yang saya saya yang biasa yang saya, saya sistem yang saya biasa buat. Ah uh, okay. Yang pertama sekali saya akan cari listing. Listing saya daripada mudah.my yang macam coach Rashid uh, telah dah, dah dah tunjukkan bagaimana kita uh, cari daripada private private uh, seller uh, dan uh, dan master list biasanya coach Rashid akan bagi kita akan minta dengan coach biasa coach insyaallah akan bagi dan dua kaedah ni lain tak ada cara lain terpaksa kita buat cold calling kena telefon owner tu sendiri yang kita sedang cari rumah untuk kita proposekan kepada Klien uh, kita uh, Kita boleh cakap dia Tuan <coughs> tuan uh, minat tak untuk uh, uh, uh, Saya ada klien uh, Saya ada penyewa nak menyewa rumah di kawasan tuan Kalau tuan uh, Saya boleh proposekan rumah tuan untuk uh, uh, Saya tunjukkan kepada klien saya Insya Allah dia akan bagi Uh, bagi details dan uh, dengan gambar rumah sekali Tapi bagi saya, saya lebih suka kalau ambil gambar sendiri ya. Saya pergi kat rumah semasa inspection tu, saya ambil gambar sendiri Dan kadang-kadang uh, gambar yang uh, tuan rumah ni bagi <laughs> Memang tak senonoh lah, kadang gambar pintu aja. <laughs> kan? Uh, saya lebih selesa kalau masa saya pergi Buat inspection, saya ambil gambar saya sendiri Jadi saya boleh edit Dan gambar tu Sebenarnya faktor gambar ni Memang memang memainkan peranan yang besar Kemudian saya akan buat round Kat kawasan saya, saya akan carikan Rumah-rumah Di dalam sekitar 15km radius Daripada tempat yang saya tinggal saja. Saya kadang-kadang tu ada kawan yang uh, yang minta sewakan rumah tapi dekat SyAlam kan. Rumah dia dekat SyAlam, rumah dia dekat Bukit Beruntung. Uh, ada ni saya boleh dapat dekat Sepang. jadi saya bagi saya tu agak jauh. Boleh ambil juga. Tapi uh, kita boleh minta kita boleh akan iklan uh, yang rumah yang jauh tu. Kita Upkan ke ke dalam uh, group. Uh, group di kawasan yang spesifik uh, di mana rumah sewa tu uh, terletak. Misal katanya rumah sewa di Sepang, saya akan masukkan iklan ni ke dalam MGN. Uh, semua dah dah masuk MGN belum? Saya akan masuk dalam iklan ni dalam MGN. Uh, uh, apa? Malay group. Negotiator and Muslim Group Negotiator InsyaAllah dia dapat uh, leads Akan dapat whatsapp Satu dua yang berminat Untuk nak call A dengan listing kita and. Dan kemudian Kadang-kadang uh, saya dapat listing tu Referral daripada rakan rent ni, Networking daripada Hebat Realtor sendiri Dia tak ada listing tapi kita, uh, kita ada ada listing rumah, dia ada penyewa Dia akan refer kepada kita uh, Jadi kadang-kadang kita share-share uh, Kalau agak-agak rasa okey rumah Boleh share, kita sharelah dengan kawan-kawan dengan kawan-kawan rent semua eh. Dan yang paling banyak saya dapat referral daripada kenalan, kawan, keluarga dan jiran saya Uh, itu dia tahu sebab dia dah tahu kita terlibat dengan uh, bidang hatana, so dia dia akan uh, minta kita carikan rumah sewa uh, ataupun dia sendiri yang nak menyewakan rumahnya. End, okay. Dan kemudian daripada media sosial Facebook ada ada saya dapat daripada Facebook uh, page. Uh, jadi, uh, daripada notification tu memang saya akan cek Lebih kurang pagi sekali, petang sekali Dan yeah. uh, WhatsApp, hasil daripada iklan Dan right. kemudian, bila saya dah dapat listing tu Satu listing, misalnya, uh, yang berkualiti Dia kata, nak kat, dia nak sewakan rumah dia seribu Alright saya dah minta dia foto, saya dah minta dia detail semua pasal uh, rumah dia uh, Minta alamat rumah dan sebagainya Kemudian saya akan uh, Bincang dengan tuan rumah mengenai harga sewa uh, Itu yang macam saya cakap tadi, kalau dia kata Dia nak sewakan rumah dia seribu setengah Tapi yang ada cuma kosong aja. Market kat sini Market kat sini lebih kurang uang kita dah tahu market dekat kawasan kita ni macam mana itu yang penting market kat kita rumah kawasan kita ni lebih kurang dalam 1200 sehingga 900 tapi dia nak uh, sewakan dalam 1500 okey dia nak berkeras juga untuk nak sewa 1500 okey kalau tuan boleh masukkan aircon kalau tuan boleh masukkan furniture perabot uh, dan fully furnish sebagainya saya rasa insya-Allah ummi ni saya boleh uh, akan ada penyewa. Tapi kalau basic macam ni, saya akan bagi tahu uh, market kat sini lebih kurang dalam 900 sehingga 1002. Itu yang saya cakap kalau kalau uh, tuan uh, um, boleh runding pada harga rumah kosong macam ni 1002 insya-Allah akan lebih cepat dapat penyewa. Dan kemudian kita kena terangkan security deposit Dan biasa security deposit yang uh, mm, Standard yang dipakai uh, oleh uh, ni Perundingan tanah ialah 2 bulan 2 uh, bulan security deposit, setengah bulan utility uh, Dan itu sahaja uh, Dan sebulan sewa pada bulan pertama itu ialah equals Uh, fee kepada agensi hartanah. Kita kena terangkan macam tu. Okey? Eh uh, advance rental kirinya eh uh, kena bagi tahu dengan dia yang advance rental tu akan dimasukkan ke dalam uh, semua security uh, semua deposit dan advance rental ni akan dimasukkan ter terlebih dahulu ke dalam client account agensi hartanah. Okey. Dan kemudian kita akan terangkan mengenai uh, Siapa yang akan buat tenancy agreement <coughs> Ada setengah-setengah owner dia nak uh, Dia yang sendiri buat tenancy agreement Boleh Kan Boleh, tapi stamping macam mana uh, Dia, okay, dia kadang-kadang dia bagi kita, dia punya tenancy agreement uh, sebagai soft copy kita buatkan untuk dia uh, dan tenancy agreement ni sendiri akan dibayar oleh penyewa. Uh, jadi kalau uh, dia boleh bagi uh, tenancy agreement yang dia nak sendiri, kita kena kena tengok juga, uh, tengok juga kepada dia punya details mengenai. Uh, uh, Uh, details dalam tenancy uh, dalam agreement tu adakah menepati kadang-kadang uh, cuma berpihak pada dia saja kadang-kadang uh, itu dia uh, lebih berpihak pada pihak owner uh, tapi yang apa yang saya sarankan uh, saya akan gunakan hebat wilto punya tenancy agreement itu sudah cukup lengkap dan kerana ah, dia okay je, kan kadang-kadang owner okey lah. Saya setuju pun And, uh, Dan kemudian uh, Last sekali bila kita dah bincang harga tu uh, Minta dia tanda tangan ATL Authorization to LAT Untuk uh, apa ni <coughs> uh, Yang ni pun kita akan kena, kita kena terangkan uh, Yang ni pun kita kena terangkan kepada owner Uh, yang uh, yang kita akan gunakan segala gambar-gambar foto yang dia bagi itu untuk tujuan iklan Dan kemudian syarat-syarat uh, yang dalam uh, ATL ni uh, Apa akan jadi jika owner uh, cancel uh, booking Ataupun penyewa cancel booking Dan uh, bila dia setuju Ha, jadi dari situ, uh, boleh, dia boleh sign lah uh, ATL tu Dan bila dah dapat, uh, dah dapat satu listing macam tu Cepat-cepat kita pergi, uh, kita check rental value uh, kita, kita kena tengok sama ada rumah tu dia fully furnished ataupun basic Uh, biasa yang saya tempat platform yang saya aa uh, check uh, rental value ni Ialah di mudah.my lah dan kemudian aa uh, di landplus land.plus right nanti saya saya ya eh, saya sharekan dia punya website dia Uh, okay, macam ni lah biasa saya kalau saya guna land. dot uh, land. Plus website dan uh, saya akan tengok perbandingan harga sewa kat situ. Uh, Selamat tak dengar? Okey, sangat. Alright, dengar tak? Selain daripada mudah, saya gunakan land.plus untuk uh, saya cek market value pada wang semaju. Contohnya eh. Untuk rent. Tuan, suara ya. tak clear. Kecil sangat. Kecil sangat? Boleh dengar tak? saya okay, boleh dengar bolehlah okey eh dengar eh alright dekat sini uh, saya ambil satu kat sini alright saya dapat details uh, mengenai uh, Unit yang nak disewa tu Ok, then saya learn more about uh, season garden Misal kata ya, Dekat bawah sekali Dia akan Tunjukkan market value eh Rumah ni Dan rental value dia Sini Alright, kalau 850 sq ft, berapa dia punya rental value? Kalau 770 berapa dia punya rental value? Alright Itu value sewa kan? Yang ni rental value, value sewa Uh, dan kemudian of course Saya rasa uh, tu, tu uh, Tengok dekat de, Saya rasa tengok dekat atas tu dia uh, listing tu Apa tu? Listing punya uh, uh, rate ah Ya listingnya rate lah Tu anggaran kasar lah apa yang kita nak dapat kan Dan kemudiannya dekat uh, mudah Uh, saya akan tengok kat sini jugalah, kat mudah uh, Ni listing punya uh, gross uh, rental value lah Kalau dia, dia kurang dalam 1000 setengah, 1000 okey jugalah Kita boleh, saya rasa boleh nego kat situ kan Alright, uh, kemudian Bila saya nak check, saya akan tanya kepada group lah Aa, dengan kawan-kawan, rakan-rakan rent Saya akan tanya juga rental value dekat situ berapa eh Dekat kawasan tu Saya buat perbandingan harga Dan lepas tu bila dah ok Saya dah dapat satu figure yang uh, boleh saya Nego uh, Saya akan buat inspection rumah uh, Jadi Bila saya buat inspection rumah tu Inspection ni nanti kita akan share lah pada satu sesi yang lain kan? So bila kita dah ambil gambar masa inspection tu uh, yang uh, Benda yang kelima yang kena buat ialah prepare write up uh, Kita akan uh, sediakan Kita kena sediakan satu uh, iklan lah uh, Dalam iklan tu Kita kena bagi semua details Unit, lokasi, fasiliti, kemudahan, akses jalan utama, kelebihan Yang penting, kelebihan unit ni pun mainkan peranan penting Dan kemudian deposit berapa uh, Dan yang penting sekali, contact number kita Supaya orang, supaya uh, apa ni Supaya tenant ataupun prospek tu Boleh terus contact kita Dengan guna whatsapp, direct Uh, kalau guna email ke apa ke memang kita tak akan lah Dan lepas tu kita prepare kan bila kita dah ambil gambar tu kita prepare kan foto kita yang kita ambil tu yang terbaik kalau yang kita nak nak nak uh, nak edit nak nak kalau kita nak ubah sikit tambah color sikit ha, itu kita boleh pergi pada satu sesi lainlah untuk belajar kan. Dan kemudian semua details dan foto tu kita upload ke Trello. Saya rasa semua dah, dah ada Trello punya account ke? Ah, uh, billes. Alright. Bila dah semua dah upload Trello ni macam kita punya cloud file lah. Maknanya kita tak mana kalau kita pergi mana-mana pun, kita bawa mobile kita Daripada sana, Trello ni kita boleh download gambar tu Untuk kita forward kepada prospek ha, Kita copy paste daripada sana pun dah cukup lah Right Buat masa ni, dia Trello ni yang Coach Rashid tahu dia, dia unlimited punya data lah Sebelum dia kena Dia kena bayar, saya, saya tak pasti lagi lah Kemudian marketing bila bila semua, uh, semua write-up kita dah prepare uh, Kita kena buat marketing. Marketing ni memang satu benda yang sangat penting Alright. Uh, uh, bila kita dah must, nak buat marketing tu Kita upload semua details yang kita dah buat Foto ke semua platform iklan uh, Ini platform iklan yang yang saya akan uploadkan Semuanya lebih kurang dalam 20 word FB profile, marketplace, FB ads pun kadang-kadang saya Kalau, kalau uh, saya dapat eksklusif Saya dapat eksklusif, saya nak jual benda uh, Saya nak sewakan uh, dia cepat, saya akan gunakan FB ads Dan ni standardnya saya akan uh, uh, upload ke FB page Dan kemudian setiap group Grup FB yang yang saya dah register uh, Grup FB ni pun lebih kurang dalam Saya paling minimum kalau saya nak share 15 grup Dan kemudian memanglah yang yang berbayarnya mudah Dan properti guru Mudah dan properti guru memang saya upload Dan kemudian uh, platform website yang free eh social star property hprop instagram majalah.com ini semuanya platform yang saya uploadkan 711 ni memang memang saya buat ah uh, blog sekarang dah masih lagi dalam pemikiran apa, apa, apa tu 711 boleh share tak 711 711 saya akan mas, uh, tampal iklan kat sana. Uh, iklan di lebih kurang uh, di lebih kurang dalam 5 atau 10 km radius. Dalam tep, di tempat saya ada lebih kurang dalam 6 hingga 7 711. Dan setiap tu saya akan uh, saya akan pergi dan akan saya akan uh, saya akan tampalkan iklan Kak Sanela. Memang iklan kat Seven uh, Eleven tu free. Jadi jangan uh, kalau boleh kita gunakan platform Seven Eleven. Uh, email saya tak buat lah. Email memang tak buat lagi. Uh, do to do kadang-kadang. Uh, door to door dan masjid surau ni uh, saya kadang-kadang terlibat dengan uh, aktiviti dekat uh, rumah so ada yang kawan-kawan tanya rumah untuk disewa right uh, bila saya dah upkan iklan uh, WhatsApp akan masuk SMS akan masuk ataupun uh, call daripada prospek uh, akan uh, akan ada tak banyak mungkin dalam satu hari Satu atau dua lah Kalau rumah yang biasa Dan saya akan forwardkan details Unit-unit tu uh, Unit yang saya ada Dengan foto unit uh, Kemudian memang Selalu akan jadi tawar-menawar Untuk runding harga sewa Boleh Tapi yang macam yang saya bagi tahu Yang uh, pada permulaan tadi Berapa harga uh, harga sewa yang kita telah Tetapkan Dan yang paling penting ialah Qualify script Saya dah siap-siap uh, Buat uh, Untuk qualify prospect Script dia Dan saya cuma copy and paste Dan saya akan uh, Akan forward kepada prospect Bila dia dah ok Dia setuju uh, Kita boleh set appointment kan Kemudian, langkah keempat uh, Viewing bersama bakal pembeli atau penyewa Right? Ini kita akan bincang uh, Pada sesi yang lain Okey, bila tenant tu dah view rumah Dia dah round, dia dah tengok semua Dia kata, okey dia puas hati Dan dia setuju dengan harga sewa tu uh, Kita akan cepat cepat Biasanya, dia akan Bali nak fikir dulu, nak bincang dululah Kan, right lah Tapi uh, Kalau dia setuju pada tempat rumah tu tersebut, terus keluarkan uh, Borang ATR Untuk penyewa sign Okay Bila, bila dia dah sign uh, Scan dokumen tersebut Saya guna cam scanner Right dan WhatsApp right, ke admin office untuk preparekan tenancy agreement pada hari yang sama, right? Uh, step yang ke sepuluh kita akan bagi tahu masa viewing tu kita bagi tahu yang uh, dia kena bayar earnest deposit dahulu uh, ataupun booking dan uh, deposit akan dimasukkan ke dalam uh, client account, okay? Uh, client account agency ada di belakang name card Dan Bila saja dia dah Dia dah uh, Buat bayaran tersebut Dalam masa saya Dalam masa Satu atau dua jam minimum lah Kita kena send receipt balik yang uh, Kita dah terima bayaran tersebut sebab bila bila yalah kita pun kan bila kita dah buat bayaran dalam jumlah yang banyak misalnya 3000 kita tak tahu yang yang uh, kita punya duit tu uh, dah diterima ke belum kan jadi ialah penting untuk acknowledge yang kita dah receive money daripada client uh, scan receipt tersebut dan whatsapp ke admin Uh, office. Uh, bila admin uh, office sediakan uh, dalam biasanya dalam besoknya dah siap dah tenancy agreement ni. Kalau kita kalau kita uh, WhatsApp pada hari yang sebelum tu petang dah siap dah, petang besok tu dah boleh uh, dah boleh collect. Collect dari admin office dapatkan uh, kemudian dapatkan uh, sign owner dan, uh, dan saksi uh, Saksi tu kita lah Dan submit semula kepada admin untuk stamping Kadang-kadang uh, kalau Admin uh, dia akan kena charge lah Dan uh, untuk segala urusan uh, dokumen Dan uh, urusan warna lah Kalau kita nak buat stamping sendiri pun boleh Kita pergi ke LHDN uh, Dan kita buat uh, kena Keluarkanlah duit kita dululah Dan kemudian bila semua dokumen dah siap Submitkan uh, Tenancy agreement bersama dengan uh, ATR Bersama dengan uh, A, uh, dengan Resit-resit uh, deposit Kepada penyewa dan satu kopi untuk owner Tenancy agreement eh. Dan kemudian kita serah kunci bersama tenancy agreement dan access card dan stiker dan apa-apa yang berkaitan dengan rumah sewa tersebut. Dan dokumen sewa yang perlu yang yang perlu kita ada semasa uh, buat inspection ialah uh, ATL general ataupun ATL eksklusif. Uh, malam ni kita tak bincanglah cara untuk uh, Cara untuk kita nak isi borang ni InsyaAllah dalam satu sesi sesi yang lain kita boleh discuss hmm, Tapi biasanya kalau saya dapat eksklusif ni Biasanya kalau eksklusif ni saya dapat daripada kawan-kawan lah Aa, Eksklusif ni biasa saya dapat daripada referral kawan-kawan Memang saya akan ambil uh, eksklusif, tapi kalau Uh, saya dapat daripada mudah listing tu uh, Ataupun daripada uh, uh, Saya tengok dah ada 2-3 iklan Dan saya cuma offer dia general uh, ATL lah Ok, uh, dokumen selepas kita close rental Kita close sale ialah Uh, ATR ni penting Semua dokumen ni penting Untuk kita dapatkan komisen Jika tak lengkap uh, Dokumen yang kita Serahkan kepada admin Mungkin komisen kita tu Ditangguhkan seminggu lagi <laughs> uh, Ini adalah Resit yang kita Terima Daripada Resit yang kita terima uh, daripada, uh, daripada penyewa uh, Printkan resit ni juga dan ini adalah uh, pengesahan yang kita dah terima bayaran uh, daripada penyewa tersebut Semua ni dokumen yang penting untuk kita simpan eh. Dan kemudian ialah Tenancy Agreement uh, ni bahagian depan dan dia mesti ditandatangani oleh Tuan Rumah uh, agen sebagai saksi dan penyewa dan juga ejen sebagai saksi penyewa, right? So tenaga agreement details tu mesti dilengkapkan uh, semua nama, IC, nombor telefon dan alamat uh, dan yang penting pun berapakah tempoh uh, tempoh kontrak sewaan tersebut hmm, biasanya. Saya akan buat uh, Bila Penyewa tu Dia kata dia nak Dia tak tahu bila uh, Dia nak, dia nak, berapa lama Dia nak duduk kat rumah tu uh, Then saya akan offer dia Try dulu 1 tahun uh, Tapi kalau dia Rasa nak duduk lama, dia kata Saya akan uh, Buat 2 tahun lah, itu adalah maksimum Haa uh, dan yang penting, semua benda-benda ni kena terangkan kepada owner dan uh, penyewa uh, Di uh, Yang penting, ini deposit Deposit kena terangkan dia dan kontrak berapa lama Dan yang uh, selepas daripada sewa bulan pertama tu, ke mana uh, duit sewa dia akan dimasukkan kita kena terangkan kepada penyewa ini adalah account, uh, nombor account uh, uh, owner eh Okay itu saja saya punya sharing uh, ada apa apa soalan tak? Ada, okay, ada soalan ni daripada Jai uh, Macam mana kita nak share, uh, dia minta share mandram trip tips macam mana nak pikat penyewa. Okay Nak pikat penyewa eh. Nak pikat penyewa ni yang penting ni masa kita prepare write up ni. Ah <laughs> ha, masa uh, write up kita mesti ada copywriting. Bukan biasa-biasa punya. Misal kata kalau kita uh, rumah uh, rumah untuk disewa kan uh, berdekatan dengan LRT uh, itu keyword yang kita patut letak lah apa kelebihan yang dia ada Harga ager ager rumah harga sewa boleh nego uh, dan berdekatan dengan uh, berdekatan dengan pusat bandar Uh, itu semua ayat-ayat yang memikat uh, uh, Yang memikat uh, prospek lah. Yang penting ialah masa kita prepare Kita punya iklan Semua keyword-keyword kelebihan Yang apa yang ada dekat unik kita tu uh, Kita highlight kan uh, Kalau macam tu memang dapat Banyak Insyaallah lah dapat banyak uh, lead daripada prospek. Boleh bagi contoh ah, eh? ya. lain saya tak tak tak, tak apa kuat saya nak tanya uh, uh, tadi saya terkeluar Fazli eh, dah dah settle belum, ke belum, Fazli belum. Oh sorry sorry <laughs> ah, ni contoh ah contoh write up kalau Jai nak tahu ni contoh write up yang saya buat buatlah Boleh zoom sikit tak tuan Ah Bred zoom sikit Saya yang ini, uh, apa tu Fazli dia boleh copy paste letak dekat group pun kalau dia nak lah. Kalau boleh Fazli Ah Okay insya Allah, ni fully furnished dekat LRT untuk disewa Ini uh, gunakan heading ah, Then apa lagi, dia punya ni uh, Build up dia dia ada bagi free apa, fully furnished, dia ada bagi free astro, enjoy, berdekatan dengan LRT, Pandang Jaya, semua kena highlight lah. Alright. Ok, ada apa-apa soalan nak? Ok tuan, saya, saya tanya Ok, uh, kadang ada owner tanya tau, apa uh, kelebihan uh, owner lantik kita? Banyak kelebihan dia eh, tuan Ok, boleh tuan ceritakan tak? Uh, kalau owner sendiri yang lantik kita, dia dah percaya kat kita So memang diharapkan kat kita je lah untuk buat, nak buat dan kita punya kita punya ni Uh, fokus pun, lebih pada dia kan dan uh, kita rasa memang rumah dia kita akan uh, fokus dan boleh sewakan uh, dalam tu saya memang taruh modal sikit untuk iklan dia nak tahu dia punya uh, nak tahu dia punya result dia, selepas 2 minggu iklan naik Okay, kalau dia dia dah lantik kita, uh, dia dia dia malas nak berurusan dengan lain-lain ejen -lain lagi. Jadi nak dapatkan benda tu kita nak kena trust uh, dia kita nak dapatkan dia punya kepercayaan lah. Uh, bila dia dah trust kita besok uh, rumah dia kita akan boleh sewakan berkali-kali lagi. Dia tak ada pergi ke ejen yang lain. Okey tuan. Okey tuan. Uh, lagi satu. Okey contoh biasanya kan uh, bila orang sewa ah uh, ada macam ah uh, kerosakan ataupun coting macam bidik tercalar ke ataupun comot ke. Okey bila penyewa dah keluar ah uh, okey uh, tuan penyewa dapat balik tak duit yang dia depositkan tu? Kalau ada kerosakan right. pada ah uh, uh. apa? Panggil saya saya. Yeah. Ya itu faham uh. faham itu yang kita kena terangkan kadang-kadang owner dia minta 300 300 sebelum dia keluar potongan daripada deposit sebab dia nak dia nak chat balik rumah tu 300 tu dah memang kena tolak dan selebihnya tengok pada kerosakan yang lain juga kalau ada pecah Uh, kalau pipe dia patah uh, Dia akan tolak daripada sana Tapi 300 tu memang tetap Itu yang saya pernah alami lah Dia minta 300 Untuk dia nak cat balik rumah tu Kadang-kadang uh, uh, Bila ni kita terangkan kepada penyewa Dia ok, dia setuju uh, Kita boleh teruskan lah Oh okey. Uh, lagi satu, uh, contoh macam uh, dia contoh kontrak dia setahun. Okey. Okay. Uh, lepas 2 bulan uh, lepas 8 bulan tu dia bagi tahulah dia nak pindah uh, lepas 2 bulan ni kan. Alright. Okey and then ah uh, kita kita sebagai agent kena buat inspection rumah ke ataupun owner yang buat inspection? Untuk yang ah uh, bila penyewa keluar. Owner akan bagi tahu dengan kita? Oh okey ya. okey. owner akan bagi tahu dengan kita. Dia akan call kita. Oh ok so, And then, then uh, dari kalau Dari situ kita dah boleh start lah Oh ok So kalau, kalau macam 2, 2 bulan dia keluar tuan Oh So dia kena boleh uh, tawar-tawar lah Dari tawa -tawa. 2 bulan kita dah boleh boleh start market kan dia punya rumah sewa Oh ok ok Ok Alright, Alright. Ok soalan daripada Fatin ada dua soalan Boleh tak share qualified script? Ha? skrip untuk nak qualify dan lagi satu kalau penyewa keluar awal dari kontrak deposit tu kira burn kan itu soalan Fatin Alright saya akan uh, sharekan qualify skrip ni Kalau okay boleh share kat group ah, Okay okay nanti saya sharekan kat group lah hmm. Cari balik so, ni soal kan. Uh, so, uh, berkenaan dengan, kalau apa tu, kalau uh, penyewa keluar lebih awal daripada kontrak Okey, kalau penyewa keluar awal daripada kontrak, biasanya Apa yang pernah saya alami lah Dia nak, dia dah uh, Orang kata tu dah pecah kontrak kan uh, Deposit tu tak dipulangkan tuan Ataupun Eee uh, kalau perbincangan antara owner dengan penyewa tu Bayar separuh je Kadang-kadang ada beberapa kategori juga Kenapa dia keluar awal Kadang-kadang dia lesap dalam satu malam Aa, Keluar lepas tu tak muncul-muncul lagi kan Lepas tu sewa pun dah 2-3 bulan tak bayar Dia punya deposit pun burn lah. Tapi kalau dia bagi tahu awal 2 bulan Deposit tu akan ditolak selepas a uh, baki utiliti dan uh, uh, tiada kerosakan kat rumah. Tapi kalau dia pecah kontrak, dia deposit tu akan burn. Uh, melainkan kalau dia setuju untuk dap, uh, dia nak selamatkan deposit dia, dia carikan penyewa dia cari untuk tuan rumah tu penyewa yang lain. Untuk ganti tempat dia uh, kalau macam tu uh, dia dia dia bincang dengan tuan rumah, okey tuan rumah ambil deposit dia dan dia dapat baliklah deposit dia tu Okey so jawapan dia bergantung pada keadaan tapi kalau ikut perjanjian memang tak boleh, dia kena komplitkan 12 bulan tu ha. okay, Soalan seterusnya daripada Hyrule, owner boleh lantik lebih daripada seorang ejen ke? Sebenarnya owner boleh lantik <laughs> 10 ejen pun dia boleh lantik siapa-siapa dia boleh lantik, tapi kalau kita dapat eksklusif, uh, cuma kita seorang aja yang, yang pegang listing tu, dan yang lain, siapa uh, siapa agent yang nak uh, listing kita tu, uh, dia boleh uh, co agency. Uh, itu yang pentingnya kalau kita okay, dapat eksklusif. Soalan itu dia yang bezanya, uh, itu yang bezanya kita dapat eksklusif dengan general. Kalau general, sepa-sepa pun boleh. Eh, okay, soalan ayat. dia Okey. Teruskan, teruskan. Kalau eksklusif, cuma kita yang boleh pegang listing tu dan ejen lain akan berurusan dengan kita. Tapi kalau uh, uh, listing tu listing general, uh, mungkin rumah um tu unit rumah atau unit tu dah di di Uh, dipegang oleh beberapa orang ejen jugalah dalam pada dalam bila kita dapat general distinct ni uh, competition yang kita hakikat yang kita ke, kena terima ialah kita kena komp, kena compete lah dengan yang lain tu sahaja ok ok soalan uh, soalan daripada Jai boleh tak share contoh agreement dekat dalam group contoh agreement nanti saya sharekan Insyaallah dekat PTL group kan? Boleh. Yes, uh, dekat uh, PTL group jadi atau uh, PTL group lah. So, siapa yang apa boleh minta dekat uh, leader masing-masing, uh, and then ataupun boleh minta dengan saya lah. Kalau tak tahu siapa leader, you know? nomor. Soalan daripada Mukris. Uh, sublet kena pakai ATR ke tidak? Apa fungsi dia? Uh, saya agent, kita agent. Saya tak terlibat dengan sublet tuan <laughs> Saya direct to owner lah Kalau sublet ni saya Saya bukan tak apa ni tapi Saya tak nak ada masalah kemudian lagi ya. Betul okay. okey Baiklah so uh, uh, Ada soalan tak akhir